شعيه 59 شعب الرب عانى كثير طلوع نزول بعث لهم كلام الرب كثير على فم انبيائه من هالكلام شعيه 59 بيقول لهم يا شعبي تبهوا ها ان يد الرب لم تقصر عن ان تخلص ولم تثقل أذنه عن أن تسمع أنا بسمع وأنا بخلص أنتوا عم تصرخوا وتنادوا أنه في مشكلة وبحاجة لإنقاذ ودخيلك تاع وتأخرت وهلأ يا رب ما بقى فينا نتحمل بدي أذكركم بشي عم بقولون الرب أثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع، صدقوني أنا بسمع، بس خطاياكم ما عم بتخليكم انتوا تسمعوا. صدقوني أنا بخلص، بس خطاياكم ما بتخليني خلصكم. لأن أيديكم قد تنجست بالدم، وأصابعكم بالإثم، شفاهكم تكلمت بالكذب، ولسانكم يلهج بالشر. ما في أسهل من أنه الإنسان يشوف خطايا غيره وشو عم يعمل غيره معه وما في أصعب من أنه يشوف خطاياه ومشاكله وضعفاته ما في أصعب الحق على الكل إلا علي رب قال لا الحق عليك اخرج من سفينتي لأني رجل خاطئ ملايين من الناس تجي وتسمع الإنجيل بالخلاص ما بتخلص لأنه بتظن انه بتستحق الخلاص ولانه الانجيل اللي يقدم الها هو انجيل التعويض يا حرام يا حرام انت يا حرام انت رب بده يعوض لك ويعطيك ما بتخلص لكن قليلون هم الذين يخلصون بيقول رب منن هم الذين يدركون أنهم خطاط وأثام هي الفاصل مش ألام أثام هي الفاصل مش ظروف خطاياهم هي الفاصل مش الآخرين والظلم الحياة فقصوا بيضة أفعى إذا بتلاقي بيضة أفعى بتفقسها بتسرع مجيء الأفعى أحب نفق إصصان نحن لو يصيروا تجاجوا ونكلهم قال هيك الإنسان لك بيشوف بيضة أفعى بعجل فيها بيفقسها نسجوا خيوط العنكبوت بيشتغلوا وبيعملوا بعقدوا الأمور لشو؟ لما شيء خيوط العنكبوت شيء وهم أخذ شغل وتعب ومجهود وتعقيد تحط إيدك بيروح هذا الإنسان يا رب أذكر شو عملنا خيوط عنكبوت شر حوالينا بيض الأفعى بتفقسه بتجيبه وبتسرعه وصار يشرح لشعبه شو عم يعمل قال من أجل ذلك ابتعد الحق عنا عدد تسعة من إصحاح تسعة وخمسين ولم يدركنا العدل في شر كثير بهالدنيا قال انتبهوا اذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم مشكلتكم عندكم مش عند غيركم اذا تواضعتوا وتبتوا وانكسرتوا ابرق ارضكم وبشفيكم ننتظر نورا فاذا ظلام ضياء فنسير في ظلام قد عثرنا في الظهر كما في العتمه في الضباب كموتى الإنسان الطبيعي بيتفركش بالعتمة قال نحن نتفركش بالعتمة وبالضوء شايفين هالحقيقة بنعرف حالنا هيك؟ قال تعدينا بعدد 13 وكذبنا على الرب مظبوط ما منكذب برا لكن أوقات كثيرة منكذب جوا وحدنا من وراء إلهنا تكلمنا بالظلم والمعصية قال الصدق سقط في الشارع والاستقامه لا تستطيع الدخول وصار الصدق معدوما وللحائد عن الشر يسلب فراى الرب وساء في عينيه طب ليه عم بقلنا هيك؟ وليه عم بيوصف الحاله هيك؟ طب منين بيجي الحل؟ الكل اللي عم بيعمل هيك؟ الكتاب بيقول الكل والدليل شوفوا الحل هذا الحل بأكد أنه ما في حدا مش هيك الفرق الرب وبعده بيشوف نفس الشيء أنه ليس إنسان ما فيه وتحير العلاقة ها من أنه ليس شفيع لا في واحد منيح ولا في واحد شوي منيح يشفع بهالمش مش منيح لا إنسان ولا شفيع فخلصت ذراعه لنفسه وبره هو عضده، وياتي الفادي الى صهيون. ما حدا بخلصنا غيره. يوم اللي بنشوف انه منستحق الخلاص او في شيء فينا يستدعي انه الرب يخلصنا ما بنخلص. دليل يد اللي خلصت. لأنه لا أحد يستحق الخلاص